كي دير ليا بفيلولية <تصفيق> والحكومة غي جمديد الفيلة ضربين فلوس لو ويزارة الكورة ما تجيش تقول لي كناط البنية